Annának hívnak. Mi volt a probléma? Egy éve gyakorlok, és endometriózis miatt jöttem annak idején, igazából gyakorlász hozott ide. Annak idején meg is műtöttek, a műtét körülmennyi szerencsésen alakultak, és a gyógyulásom is utána szépen. Egy másfél-két hónappal ezelőtt történt az, hogy mentem nőgyi kontrollra, és a nőgyéhez felfedezett egy 8 centi átmérőű cisztát, és azt mondta, hogy megint kell üteni. Nagyon el voltam keseredve, továbbra is jártam kurzusra, és egyszer egy, egy anamé kurzus alkalmával nagyjából a ciszta felfedezése után, nem tudom, egy-két héttel, Öltem a kurzuson, és éreztem már a kurzus közben is, hogy forróságy önti el az alhasamat, amely gyakorlatilag folyamatossá vált. Ez egy hétfői nap volt, és szertán elmentem kontrollútra hangra, ahol a radiológus gyakorlatilag kinevetett, és megkérdezte tőlem, hogy hol van az a ciszta, ami volt, mert gyakorlatilag nem volt már semmi nyománnak a tisztának. Szabad hasi maradt, ami azóta gyakorlatilag szépen felszívódott.